Думаю, що багато українців за останні місяці стикнулися з такою ситуацією, коли треба кудись їхати в більш безпечне місце і треба взяти саме необхідне. І тут у багатьох відбулася така переоцінка цінностей, що нам насправді не так багато і треба. І основні речі можна спакувати в один рюкзак, або, наприклад, покласти в одну валізу. Давно підіймається тема, що ми багато купуємо зайвого. В цьому відео я хочу поговорити про надмірне споживання, але більше, скажімо так, про проблему сміття, показати, що стоїть за деякими, на перший погляд, простими та безпечними продуктами. Про те, що проблему надмірного споживання провокує, звісно, також і маркетинг. Про це ми теж поговоримо. Я всіх вітаю і починаємо. Сьогодні йде постійна атака на споживача в інформаційному просторі. Нам постійно розповідають, що нам може бути щось потрібно, нам пропонують щось купити. Навіть зараз, коли йде війна, рекламні кампанії, якісь акції можуть підштовхувати до того, щоб ми купували, ну, наприклад, зайві речі. За простими товарами, які ми часто купуємо, може стояти не зовсім приємна правда життя. Ну, наприклад, Одяг. За даними ООН, за останні 20 років обсяги виробництва одягу у світі подвоїлися, досягнувши 100 мільярдів тонн. Відповідно, збільшилися шкідливі викиди під час виробництва та доставки текстильної продукції кінцевому покупцю. На моду індустрію припадає багато парникових газів, викидів. Також є велика проблема у використанні водних ресурсів, наприклад, для виробництва то однієї пари джинсів та однієї футболки потрібно приблизно 2700 літрів води. Далі візьмемо такий продукт, як, наприклад, йогурт або сметана. Ці продукти ми купуємо в упаковці. Реклама нам може розповідати про смак, корисні властивості продуктів також, може показати гарну, яскраву упаковку. Найчастіше це буде пластикова тара, точніше такі стаканчики. Це є абсолютно нормальна тара для таких харчових продуктів. Питання, але є лише в її переробці. У Європі вже давно сортують сміття та перероблюють в торсергону. На жаль, в Україні з цим усе дуже погано. Якщо ви викидаєте таку тару звичайне ведро для сміття, то з імовірністю на ну, 99 вона опиниться на полігоні. Термін розкладання таких відходів залежить від багатьох факторів, але може досягти 500 років. Це інша сторона цього продукту, і кореклами нам, звісно, ніколи не покаже. І навіть якщо, наприклад, посортувати сміття, а вимити ці пластикові стаканчики, то в багатьох населених пунктах України здавати це на природку нема куди. Це навіть не питання нашого бажання. Зверніть увагу, що багато продуктів запаковані в шуршик. Це такі пакети, що шурхотять не тягнуться і дуже легко рвуться. В прозорий шуршик найчастіше пакують крупи, сипкі продукти, сири, хліб, одяг, всякі дрібниці. Насправді дуже багато, якщо на це звернути увагу. Шуршик кольоровий, це можуть бути і цукерки, і морозиво, тобто це може бути і така ну, блискуча, сребляста всередині упаковка. Суршики складно здати на переробку в Україні, точніше, майже це неможливо. На відміну від звичайних поліетиленових пакетів, ну, типу, наприклад, майка, які вже дійсно десь почали приймати. Але, знову ж таки, якщо їх викидати у звичайне відро для сміття, це поїди на полігон. За різними оцінками, поліетиленові пакети розкладаються в природі до 200 років. У нас в Україні немає інфраструктури для сортування сміття і звички, такої теж немає, але деякі можливості все ж таки у нас існують. У Києві є сортувальна станція «Україна без сміття», тут приймають майже все, що можна переробити в Україні. Приймають це, важливо, безкоштовно. Якщо, наприклад, це якийсь тип, ну, скажімо так, пластику або щось, що не, може, що не переробляється в Україні, його можна здати на екологічну спадку це опція, вона вже платна. Сортувальна станція під час війни, вона відновила свою роботу. Хто був, знаєте, Україну без сміття, зверніть увагу, що вони приїхали в інше таке менше приміщення, але адреса залишилася незмінною і всі можливості здати посортовані відходи, вони теж залишилися. Є деякі зміни в тому, що деякі позиції, які раніше приймали на переробку, зараз їх приймають тільки на спалювання. Наприклад, той самий шуршик, про який ми вже тут поговорили. Змінився графік роботи. Зараз він не дуже зручний, але я впевнена, що це тимчасово. Хто не знає про цю ініціативу, посилання можна знайти в описі до цього відео. Адреса вулиця Суперна Слабацька, 25, тобто це район Метро Діміївська. Для тих, хто захоче відвідати станцію вперше, зверніть увагу на правила сортування. Наприклад, всі там пляшки побутова від побутової хімії, там молочки, пакети, все повинно бути чистим та сухим. Зараз ми всі хочемо якось допомогти країні. От є така можливість, можна Може це здаватися, що це така крапля в морі, але це реальна добра справа, яку можна зробити і для країни, і також допомогти класному проекту. Тому долучайтесь. Якщо взяти індустрію краси, то саму косметику, там купа пластикових коробочок, тюбів для кремів. Це також пластик його доля в Україні, це теж, на жаль, полігони. До речі, якщо ви не можете на упаковці знайти маркування, це точно переробити неможливо, тому що не зрозуміла, який це саме вид пластику. Просто не подумати, за останні 65 років світове виробництво пластику та синтетичних волокон воно збільшилося у 190 разів. Тільки за останні 10 років у світі було виготовлено більше пластикових виробів, аніж за, за попереднє століття. Одноразовий посуд, пакети, упаковка, пляшки – найпоширеніший від, вид пластикового сміття, яке ми продукуємо кожен день. Окремо, хочу зупинитися на паперових стаканчиках. Вас можуть спокушати смачною кавою, яку можна випити по дорозі на роботу або гуляючи. І це, звісно, дуже зручно. Але насправді стаканчики не паперові. Там всередині тонкий шар пластику, який ускладнює його переробку. Такі стаканчики, як і упаковка типу тетра-баку, ні Даються соки, молоко, це все перероблюється, але тільки в тому випадку, якщо ви кидаєте це, ну, наприклад, спеціальний, спеціальний контейнер для стаканчиків, тоді є шанс або відносити, звісно, на переробку. Таких прикладів можна наводити дуже багато і масштаби проблеми, я думаю, зрозумілі. Але основна проблема в тому, що в Україні немає належної інфраструктури щоб у кожного поруч, наприклад, з будинком були спеціальні контейнери, контейнери для різних видів відходів. Це проблема, яку нам треба буде вирішувати. Зараз кожен може просто подумати для себе, а що я конкретно можу зробити. Ну, наприклад, точно можна унікати якоїсь упаковки, не купувати напої в одноразових стаканчиках, а використовувати багаторозові екокружки, не купувати зайві речі, одяг, здавати посортовані відходи на переробку, звісно, якщо є така можливість. Наприклад, батарейки, які є дуже шкідливими для навколишнього середовища, багато де їх приймають в різних наприклад, в супермаркетах, є спеціальні контейнери. Багато країн Європи вже давно сортують сміття. Нам потрібно буде їх наздоганяти, і тому ми впевнено йдемо до перемоги. Ми тримаємося, не пускаємо руки, віримо в ССУ. ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Ну і до нових зустрічей.